Θέλω να φτιάξω τον παρόν και να χρησιμοποιήσω τον κόσμο αυτό, τον κόσμο αυτό. Σκούπα βάζω τον λεπτό, καθαρίζω τον πιστό, το ταρήκε με νόφος, κρύβω σε μέρος μυστικό. Πρώμα ή κανέναν δεν πειράζει, πρώμα αυτό να σπώ. Θα το στάμα και θα πηγει ότι... Στα, στα παλιά, μα στο εγώ, εγώ αυτό που σου ζήτησα ήταν ένα παγωμένο τεκαφέινε με καλάκε Αυτό που μου έφερες είναι παγωμένο τεκαφέινε με καλάκε μοκα... Ματί στον αλόχο το άνεμο συνεέρι εδώ μέσα! Έκανα την αρχιοθέτηση όπω ζητήσατε και ίσω και.